תגידו לי, לא נמאס לכם או לצלם או כל חבים. פעם את אותם התמונות? ברוכים הבאים לאתגר אחד שהולך להפוך אתכם לצלמים טובים יותר ולבחון איפה הגבולות היצירתיים שלכם ולדחוף אותם. <laughs> האתגר של היום הוא לשים של חמש דקות ולצלם כמה שיותר תמונות של אובייקט אחד. <laughs> כמה זה לא סתם אתגר? זה מבחן של הווישן שלנו ולבדוק אנחנו באמת יכולים לראות את העולם <laughs> חדשות. <laughs> תקשיבו לו. <laughs> אגב הדבר היחידי שקצת מציק לי פה, את זה פה, זה כל במאחורה אצלכם צאת מצוותשים אבל וואלה יש פה מלא עמודים וקאבלים שמעצבנים אותם ואני אנסה לברוח מהם הדבר שלי שיש שם את הכביש. עכשיו יש פה כאילו כל השדה היפה הזה ואז יש שם איזה פאקינג כביש עם מלא מכוניות, כאילו <laughs> אז אני אנסה לברוח גם מזה והכללים שהגדרתי לעצמי זה שאני הולך להישאר רק באזור של הריבוע הזה זאת אומרת 5 מטר פנימה לא יותר ואני אשתדל לא לדרוח על שום צמחים כי זה לא סבבה <laughs> אני אשים טיימר ואנחנו מתחיל אני אקווה שאתם מוכנים, אני בהחלט לא. עכשיו טיימר, חמש דקות, שלוש, שתיים, אחת, ו... סטארט! אוקיי, אני אצלם קצת פה, חסר לי קצת שאין פה אור גם על הפרחים, אבל בואו נראה מה אפשר לעשות בדרך הכי אני קצת אוהב זה גם, את הפרחים שיש פה. בואו ננסה לצלם את מה שקורה מרחוק, אבל חוץ מהפרחים. והוא كان כאן, קצת לא, משהו לי, נראה לי שאני אתקדם קצת קדימה, וואי, גם שם יש פרחים לבנים יפים. אוקיי, אוקיי, אוקיי, אנחנו מתקרבים, מתקרבים. בואי נצלם תמונה אחת כזאתי של הכל. זה יפה, זה נחמד, בואי נסגור קצת חשיפה. יפה, אני אוהב זה. עוד קצת יותר פרחים. אז בואי ננסה להפוך את המצלמה ולצלם כזה מנמוך. מעניין, מעניין. פוקוס על הקרוב, אני לא אוהב את הענף הזה שיש לי פה ואני אנסה לשלב גם קצת צהוב. אוי, וואי, יפה מה שקורה פה. מעניין, מעניין. עוד כזה. נחמד. בואו ננסה לצלם. אה, אה, אה, מה עוד בא פה הרבה מרווד כזה יפה של הרבה פרחים, אני אנסה כזה לשחק עם המרווד. לברוח מהעמוד. יש פה עץ נחמד. אוקיי. אולי אני אצלם תמונה כזאת, טופ שוט כזה, שירואו קצת את הטקסטורה. בואו נחפש קבוצה של עלים יפים. קבוצה של עלים יפים, זה נחמד לי. כפול 2 ממש למצלמה. בואו ננסה ממש להתקרב, לעשות כזה פריים כזה מלא בלבנים ויפים. יפה, מעניין. בואו ננסה לעשות את אותו הפריים מהצד השני. אני מהפוך, אני הופך את המצלמה. בואו נראה, בוא נראה איך זה נראה. אני לא ממש אני עושה. או עברתי לוידאו. ואני נלחץ עליו. בואו לי אומן. למרות שהייניש לי איתה ככה על הפוקוס, אני אנסה קודם כל לנעול את הפוקוס כאן בקרוב. אחרי עכשיו אני אעשה פה תמונה. בואו נראה. בואו נראה. אוקיי, זה יפה. מה עוד אני יכול לעשות? מה עוד אני יכול לעשות? אני את כל הפרחים האלה של עם פרחים עם פרחים, כמה זמן יש לי עוד בטיימר? שתיים וחצי דקות, וואי וואי וואי וואי פרחים ועוד פרחים ועוד פרחים וואו יש פה בלי פרחים <laughs> <laughs> <laughs> מאוד יפה, מאוד יפה בואו ננסה לעשות אולי וידאו מעניין יתפקס על הזה שלנו לוקח, צלם קצת אחורה קצת עם סיבוב אני עלה נועל, נועל, עליו את הפוקוס, שרקס על האחורים, אוקיי, okay, נחיל מכאן ו... Mm, מה עוד, מה עוד? יש לי פה את כל השדה הזה שלא מצליח ממש להם, רשו טובה איש פה, שם אור וצל מעניין, אוי, יש ועשרים, יש לי ועשרים! <אז> בואו ננסה כאן בצהור ועצל עושה שמעניין, זה לדרוך דבר שלא צריך לדרוך עליו. בואו נראה. אוקיי. אוקיי, איזה נחמד. מה עוד? אין לי עוד רעיונות לעשות. אה, oh, וואו, wow, תראו את זה. אולי משחקי אור וצייל של צמחים, מאוד יפה. בואו ננסה גם אחד ממש ממש מקרוב, כאילו שזה יהיה ממש מטושטש מחוץ לפוקוס, זה מתפקס על זה שהיא זה מעניין. אוי זה מעניין, בואו ננסה גם קצת קומפוזיציה כזה בין לבין, ובין לבין אוי וואו זה יפה וואו, יפה ובא לי גם מה עוד, מה עוד, מה עוד אהבתי את המשרקים של אור ועצל, אהבתי את הצבעים, אהבתי את הזוויות, מה קוראים? אוי, טיימר חברים נגמר לי הזמן. אוקיי תקשיבו וואלה לא היה לי פשוט לא היה לי פשוט בכלל תגדו אם ראיתם את היריקה הזאת כי אם כן וואלה זה פדיחה רגע רגע רגע רגע לפני שאנחנו מקפלים יש לי רק משהו אחד קטן חשוב אני חושב שהאתגר הזה באמת הראה לכם כמה שהידע הזה שאנחנו מדברים עליו כל כך הרבה, כמו אה, רקע, רקע קדמי ושימוש ברקע קדמי ולמלא הפריים, פריים בתוך פריים ומשחקי צבעים שזה כל הלתי דברים שדיברנו עליהם לאורך כל הערוץ הזה הרבה פעמים ואני אוהב שבאמת יכולתם לראות את הגיוון של התוצאות שקיבלנו אחר כך אפילו במצלמה בטלפון תראו כמה דברים שונים השגנו ממקודה אחת וחמש דקות, כן? אני לא חושב שזו התמונות הכי יפה שצילמתי, אבל אני כאן חושב שמעבירות לכם את הנקודה הזאת ואם אתם רוצים ללמוד עוד קצת צילום, אתם מוזמנים ללחוץ כאן על שלנו בסיס לצילום או ללחוץ כאן למטה, סרטון של יוטיוב, יש לנו הרבה מיימות ביחד, אז אתם מוזמנים להצטרכף למשפחה ועד לפעם הבאה, שמירו לניצוץ <laughs> שונות שונות שאנחנו יכולים איזה יפה הפרחים שם הבאה הקדימה, נכון? עם הרוח לובלי <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs>